السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله اوقاتكم كل خير اخواني وش حالكم انساكم بخير مبارك عليكم الشهر والله يعود عليكم كل سنه وكل حول يا رب ويجعلكم صيامة وقيامة الحمد لله وصلت بالسلامه الامارات وسلمنا الدراجات في الكويت اليوم بشرح لكم طريقه شحن الدراجات من والى يعني من الامارات من, من الامارات الى الكويت ومن الكويت الى فرانكفورت او من منطقتك الى الكويت من الكويت الى فرانكفورت الشحن جدا بسيط الاجراءات جدا بسيطه تخرج لك تربتكت هذه السيارات وتستخرج وتسوي لك تفويض او توكيل لتخليص الدراجه آه من المنافذ البريه والبحريه والجويه آه عسى تكون سهله الاجراءات وخلاص يتوكل فيها عبد الله الزعبي هو عبد الله الزعبي هو اللي صاحب الشحن وهو اللي لكم الدراجات الى اوروبا. حاليا عبد الله فتح لكم آه اربع وجهات. آه عندكم كازابلانكا وعندكم فرانكفورت وعندكم امريكا وعندكم اسطنبول. هذه الاماكن فتحها آه في الوقت الحالي وهذا كله شحن جو طبعا. واللي محتاجينه في الاوراق ما ذكرت لكم أه محتاجي من الاوراق أه تكت تستخرجها من النادي السياحي وتسوي تفويض او توكيل من كاتب العدل عشان عبدالله الله يتكفل بتخليص الدراجات وشحنها الى أه الاماكن المقصوده أه انا براويكم طريقه شحن عند عبد الله برايك بطريقه الشحن استلام الدراجه وتجهيزها للشحن وبعد ذلك يحطها في الطياره وتروح على الجهه المقصوده آي بود فيديو على يوتيوب و سناب شات بعد ما شفتوا الفيديو هذا كيف عملية الشحن وربط الدراجة وتغليفها وصلت إلى فرانكفورت وخلص إجراءاتها من جمارك وخلاص الحين يهيئهن الدراجات يوصلهن على المخزن ولكن شوف الفيديو هذا كيف طريقة تخليص الدراجات وصفهن وتجهيزهن وفرزها. فرز الدراجات بين قسمين قسم بيروح للصيانه وبعدها بيروح الى المخزن وقسم بيروح على المخزن دايركت شرف ما تشوفون الدراجه استلمها راحت للغسيل غسل الدراجه خلصت الحينة تروح من جزء يروح منهم الى الوكاله وجزء منهم يروح الى المخزن ترى ما شفته في الفيديو آه، جولد هذه موجوده حاليا في الوكاله والاستور قريب منها آه، جولد وينج يسولها لها صيانه ويخلصونها وبعدها يتم تجهيزها آه، للمخزن وبعدها يستلمها صاحبها ويقوم فيها الرحله. الاجراءات جدا سهله وجدا بسيطه وعبد الله يعني بادل مجهود للشحن جهد جبار. بصراحة أنا شفت الأشياء عنده حالياً تعاملت معها أنا من ثلاث سنوات وأنا أتعامل مع هذا الشخص بصراحة ما يقصر من ناحية التأمين وتجهيز الأوراق وتسليم الدراجات، الدراجة وين تكون؟ بتكون في فرانكفورت قريبة من المطار تقريباً ربع ساعة بالضبط لين توصل للمخزن وتستلم دراجتك، وبعدها ما تخلص من الدراجة تروح تسلمها للمخزن مرة ثانية وربع ساعة عن المطار. أنا أسوي الطريقة هذه ولكن أن أحجز لي فندق عند المطار بالضبط 800 متر عن المطار وأروح أسلم الدراجة وأرجع الفندق وأنام وفي ثاني يوم أتوكل على الله أرجع البلاد أو أني أوصل لفرانكفورت أنام فيها ليلة وبعدها الصبح أصبح على المخزن أشيل الدراجة وأحط الأغراض عليها وأسوي الرحلة. وحاليا الحين تقريبا ستة وعشرين ثلاثة في عنده شحن بتاريخ عشرين أربعة وعنده شحن بتاريخ عشر خمسة هو تقريبا كل شهر عنده فترة واحدة انه يشحن فيها فتوصلوا وياه ان شاء الله ما بقصروا وياكم واجراءاتها جدا سهلة لا تترددون سووا رحلاتكم وشحنوا دراجاتكم واستمتعوا انا بصراحة عني هذه المرة سادس مرة بسويها وبشحن الدراجه وبسوي رحله بس هذه الرحله اللي بتكون هذه السنه ان شاء الله بتكون غير عن باقي الرحلات كلها اشياء ما بت... ما شفتوها ان شاء الله بتشوفونها وياي وان شاء الله بتكون الرحله مع الدكتور الله يمسيه بالخير والله ي... يوفقه ان شاء الله بنتلاقى هناك وبنسوي الرحله مع بعض وان شاء الله بتستمتعون بالفيديوهات صراحة بيكون مع حلوه ولما حلوه ورحله بتكون ان شاء الله جميله نشوفكم على خير ان شاء الله ما قصرت وياكم نشوفكم على خير مع السلامه